Pontă despre dedesubturile candidaturii sale la prezidențiale. Dupruperea us, cum a fost sabotat de Liviu Dragnea video. Fostul lider PSD, Victor Ponta, a vorbit într-un interviu acordat iRipressul pe surse.ro. despre scenariile care au dus la candidatura sa la prezidențiale. Ponta susține ce a refuzat vehement să candideze împotriva lui Grin Antonescu, însă au existat presiuni în acest sens după ce Iohannis l-a înlocuit pe list pe Antonescu. Totul, susține Ponta, a venit în urma insistențelor lui Dragnea, care, spune el, se vedea subliniere la partid sublinierei premier. Pont însă suscină după ce a refuzat o posibil numire a lui Dragnea ca premier, acesta din urmă a pus la punct un plan pentru a-l sabota. Punct, Liviu Dragnea sub se au aprut ce vor candida în tandem la PSD. Era suprarea lui pe mine. Era subliniere. El suprat pe mine pentru ce avea gânduri de meririi subliniere. I-am zis ce nu, a povestit pontă. Am discutat de lista de la europarlamentare, asta e lista usul. A venit subliniere, Klaus Iohannis la întâlnirea asta, la mine acasă, apropo. Au spus nu, noi vrem pe liste separate. I-am spus ok, dar o să începem să ne batem. A aprut apoi povestea cu numirea lui Iohannis un guvern. Domnule Iohannis, unde vrei, oriunde, dar să fiu vicepremier. Mie de la partida sublinierea mi s-a spus: ce renunț la primărie pentru un post de vicepremier. Bine, dar vicepremier poți să fii sublinierei la sport. Am spus ce nu me duc în Parlament să schimb structura guvernului pentru un om. Crin abia a Reptat, a convocat sublinierea din clapene laser I-am spus ce facem ce vor ei, ce e rău ce facem, ce e proiectul vieții noastre. Nu nu nu. Îi intrase în minte ce dacă va candida împotriva a PSD, Va avea subliniere însă mai mari. Eu m-am dus la partid subliniere, i le-am zis, stimați colegi, nu mai avem candidat la prezidențiale. Bucurie mare. Liviu s-a bucurat cel mai tare. Se gândea ce mă duc eu la prezidenciale sub liniere, îi vine el la conducerea PSD. Eu sunt de vinne. Două puncte pentru ruperea USL. Nu mai avem candidat la prezidenciale. Trebuie să-i pe YouTube. Eu nu candidez împotriva lui CRIM. Ne-am gândit cine se te cel mai bine în sondaje. Am cheltuit bani pe sondaje să vedem pe cine convingem după care, la PNL a intervenit puciul, în care l-au schimbat pe Antonescu cu Iohannis. Eu nu sublinieră tiu ce a fost în PNL. Eu vin să vezi un istoria, care azi se rescrie. În acel moment, când Iohannis a devenit candidat, subliniere tiu ce m-au ambuscat, pur subliniere i simplu. Am făcut o subliniere din clauri subliniere pie subliniere i bu subliniere i de Liviu, mi-au spus ce am datoria fac de partid să candidez. Eu îmi doream să fiu premier. Discuția pe care ci o spune era prim mai, iunie. Timp de 3 la 4 luni m-au tot presat subliniere-i ce a dispărut crim. Domnule, ai datoria fac de partid? Mă ai care e cea mai gre subliniere a la mea din politic? Ce am candidat la pres subliniere din cer? Dragnea a zis să-l punem pe ponta pre-subliniere din la Cotroceni, subliniere el să fie subliniere e ful partidului, I premier. Ajungem în toamnă, în campanie, când vin sublinierei spun premierul. Am zis ce nu sunt de acord cu un premier de la PSD. De leu, scandal, suprare. I-am spus, Liviu, vei fi subliniere F de partid, dar nu poți fi premier. Nu poate PSD să ia tot în cara asta. Îl punem pe tericianu. A fost momentul în care tot ce a fost între mine sublinierei Dragnea s-a rupt definitiv. Liviu Dragnea, sublinierei se biau au aprut ce vor candida în tandem la PSD. Era sufrarea lui pe mine. El însuprat pe mine pentru ce avea gânduri de meririi subliniere I-am zis ce nu Ca să se rezbune pe mine, au făcut treaba asta Le-am spus mese paci public, pe treaba asta i, -i era chiar ce l-am anuncat pe Tericeanu? ce nu au o relație bun deloc. Le-am spus se, subliniere, un candidat ce eu mă retrag. De atunci cred că nu m-a iertat niciodată. Cred că nu doarme noaptea cu gândul sta. Dacă ca subliniere fi fost pre-subliniere dinte, nu la subliniere fi numit niciodată pe dragnea premier. Eu recunosc ce i-am propus lui Maior să fie premier, dar a refuzat. Am vorbit cu Maior înainte, subliniere I-mi a zis nu e bine, ai văzut cum ai e, subliniere ai ticu uranu. Trebuie să pui un om politic, a povestit Vitor Pontă.